Для дітей з Хмельницького літнього табору рятувальники вирішили влаштувати відкритий урок – як правильно поводитися з мінами та вибухівками. Прибуття пса-патрона для них – сюрприз. На подвір'ї аварійно-рятувального загону хмельницькі сапери влаштували виставку, де демонструють пристрої, з якими ліквідовують міни та вибухівку. Речниця чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає, хмельничани зараз працюють і над розмінуванням Чернігівщини. Ми дуже раді, що нам вдалося через, на жаль, такі події, які трапилися в нас в Україні, повномасштабне вторгнення, але через це перевернути увагу взагалі до структури ДСНС, а тим паче до такого напрямку, як розмінування. Пес патрон приходить до дітей. Пес -патрон! Пес -патрон! що він дуже хороший песик, він, на ньому патрони не можуть бути, тому що він дуже малесенький, і це твоя ринка. І мені він подобався, що він шукає міни. Сопери – це ті люди, які розміновують міни, і бомби і вибухівки. А пес – то вірний пес, який допомагає людям шукати міни, бомби і розміновує. Пес патрон, що він що він розміновує бомби і допомагає саперам. Після фотосесії з дітьми патрона знайомлять із собаками, які працюють у Хмельницьких рятувальників. На спеціальному майданчику з використаною вибухівкою пес демонструє свої вміння з розмінування. Після обіду пса патрона приводять на стадіон Поділля, де знайомлять чотирилапого сапера з хмельницькими спортсменами. Тут патрон вже може погратися, діти годують його з рук та бігають з м'ячем територією стадіону. Речниця Чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає: "Собаку породи Джек Расел Тер'єр на пошуки вибухівки кінологи тренували з 6-місячного віку. В травні цього року його планували брати в зону АТО-ООС, але з початком повномасштабного вторгнення пес-сапер залишився на Чернігівщині. Діти повертаються до своїх домівок ворог залишив дуже багато небезпечних пасток, і через патрона доносимо до підростаючого покоління заходи безпеки по міні діяльності. Для очільника військової адміністрації приїзд патрона не став сюрпризом. В щільному графіку посадовця пес нині зайняв чимало часу. Прогулялись Проскурівською, зайшли на стадіон, поганяли з дітьми м'яча. Виголосив Сергій Гамалій і урочисту промову. В Хмельниччині в нас є спеціальна нагорода, якому хотіли б йому на пам'ятку надати. Це за Хмельниччину є в нас така медаль, вона за зміцнення обороноздатності у захисті Хмельниччини та всієї України. Тому хотіли б ми презентувати йому таку медаль. Примай. Це тобі на пам'ять. За словами речниці чернігівських рятувальників, патрона до Хмельницького привезли на обстеження у ветеринарний шпиталь. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.